Good peeps, it's your boy Buddha Slam! I can another one of them! Thanks! Alright, so check it out Buddha Gang. We got a new one right here. This one is a sea battle for Snake Island. This right here is uh also translated in Ukraina as... More. Bitwa za Ostrów Zmieiny. Zostav like and subscribe. I'm Buddha Slim, the Polish-Mexican. She has yesterday and Buddha Slim me while me. Let's get up into this one, Buddha Gang. Leave me some comments down below and let me know what y'all want me to react to next. Buddha Gang, we're going from this one. If you guys want to watch the full, whole content of this, please go like and subscribe to Defense Intelligence of Ucraina. Let them know the Buddha fam said, y'all. We're going to start from 29 and go on up. You know, I mean, excuse me, 24 and go up. You know what I'm saying? So without further ado, hit us up on Instagram, Buddha underscore slim and send us some translations. Uh big shout out to Kurt. Thank you so much for this, brother. Let's get it. Oh, hold him up. We need Требувати острів на кількох вертольотах із відкритими рампами десантних відсіків вилетіли групи спецпризначенців воєнної розвідки ГУРМО та бійці груп антитерору Альфа СБУ. До цього вони тренувалися на одному з аеродромів Одещини. Остал за п'юс! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Коли ми виконували політ до змінного, це було 37 кілометрів з найближчої точки, але це було відкритно водноповерхне. Вертоліт, якщо умови відсутності вітру, чути кілометрів за 8-10. Тобто нас буде завчасно почують і нас завчасно побачать. Нас побачать і почують на відстані більше, ніж раніше, ніж ми зможемо виконати вогневе враження по острову. І це було найскладніше, тому що ми виглядали вісім вертольотів, як, як на просто. На підльоті до острова, щоб подавити можливості живі вогневі точки противника, вертольоти з десантом відкрили вогонь авіаційними ракетами. Оу! Oh, oh! Одразу ж, після ракетних залпів, пілоти відстрілювали фальшиві теплові цілі – пастки для ворожих зенітних ракет. З вертольотів, окрім ракет, по острову били й кулеметами. Але жодного пострілу по крилах у повітрі на зближенні з островом не було. ППО противника було вже подавлено. Щойно вертушки колесами торкнулися майданчики висадки, як звідти через відкриті рампи висипався десант. Тут бістрота висадки, і как бы, наша задача треба була атакувати це здание. виходить розпределитися, і ми виходили. Моя група ходила туди львів, а група Нектуна, вони шли. I will focus on such so they were getting ready for them to come attack right this is crazy bro this is real shit right here this ain't no call-of-duty shit you're absolutely right this ain't no call-of-duty shit the chest could not use this one's most of the world of the right spits right for ...питі рампи висипався десант. Десь бістрота висадки якби как бы, наша задача треба була... Бійці стрім голов рвонули вперед з десантного відсіку, розсипалися і залягли під групами по четверо на позиціях за укриттям найближчого схилу. Оу, oh, щіт! Учільна стрілянина у бік найближчої споруди музею мала на меті подавити вогнем можливий ворожий спротив. Так само успішно десантувалися на острів і спецпризначенці СБУ. Це відео з камери на шоломі одного з офіцерів групи «Альфа» на рубежі висадки. Так, воєнні розвідники at, тимчасово right припинили стріляти, щоб не наразити їх на yeah, рухній вогонь. Dang. Альфа била з гранатометів по споруді. Потім під прикриттям димової завіси групи почали рухати... Бро, це як вийде бро. Як це, це як... Як я бро? Like, main line type shit right there, like, they're coming from the fucking ocean type shit, bro. Рух вперед, до споруди музею. Змійний, хоч і кам'янистий острів, але надійних схованок тут обман. Бійцям доводилося постійно контролювати тил, хоч там і не мало бути ворога. Пруда музею попереду була оточена габіонами, штучними фортифікаційними укріпленнями. Саме до них почала просування штурмова група розвідників. Перший збігається між габіонами. і стіною музею. акуратно, не Бійцям вдалося закріпитися навколо музею. Кожен зі спецпризначенців контролював свій сектор. Сонце почало припікати. Бійців гамовували спрагу, постійно страхуючи одне одного. Біля острова з'явилися і наші катери, але потім були змушені відійти. Ворожа стрілянина по ним стала інтенсивнішою. Відтак її періодично доводилося подавляти вогнем у відповідь. Найдемо очередь туди, блядь! Спецпризначенці повільно почали рух вперед. Через споруди прикордонної застави та маяку розвалені нашими авіаційними та артилерійськими ударами. Тут росіяни кинули розтрощений комплекс командно-штабної машини, а самі закріпилися у селіщі на протилежній від місця висадки частини острова. Там було багато, їм було де де Вони дуже швидко двигалися, вони не сиділи на одному місці, тільки like, вони постійно міняли позиції. Они, ну, я ж кажу, вони готувалися до обороні. Це був їх остров, они, ну, на якому вони були не один раз, так? Да? – Все, я Він побіжав за гору, а зараз один з -за габіона. Ну, я вам скажу, це достатньо така епічна битва була. Найгарячіші перестрілки спалахнули у районі цієї білої опори недобудованого вітряка із габіонами перед нею. Останнє був за бункером наш. Ракобіон. Oh, 60 О, просто... Там, oh, wow. прямо перед опорою вітряка штурмували альфівці, спецпризначенці СБУ. Щільність вогню з обох боків була високою, Ooh. а дистанції короткими. бро. Є ще! Є ще Росіяни чинили відчайдушний спротив. Вели інтенсивний вогонь. Наші його активно подавляли важкою піхотною зброєю гранатометами. Активно використовували і ручні гранати. На той момент у голові залишаються лише там, якісь сухі відрахунки. Видір навчіку три-два-раз Все. Це всі емоції, всі думки. Це взагалі весь процес, який відбувається в голові на той момент. Ця спроба висадки на острів стала такою собі розвідкою боєм. Росіянам було завдано значних втрат, але без них не обійшлося і у наших спецпризначенців. Ось там раніли! раніли Командуванням було вирішено закінчити цю штурмову операцію, евакуювати поранених і загиблих та продовжувати знищувати росіян на острові здалеку. Перед відходом наші взяли трофеями чимало корисної ворожої техніки, як, приміром, ось цей супутниковий комплекс зв'язку. Ми дуже сильно збагатили свій досвід, особливо діємі саме на цьому острові. Як під час його захоплення, так і потім, коли вже Острів було звільнено, і прийшлося працювати з тією трофейною технікою, яку росіяни там покидали. Тоді вдалося навіть вперше повісити під вогнем український прапор на Змійному. Наші кулеметники з-за кам'яних укриттів щільно засипали ворога вогнем. Тебя знімає скрита камера! Бух тебе, Ніже, ти сильно висок, а ніже, Те, що зробили ми, мали на меті ще одну дуже важливу функцію. Противник реально цього не очікував. Було декілька спроб висадки, і противник плюс-мінус розумів, що ми хочемо це зробити. Але самого, от самої висадки і атаки, ну це для противника було прям потрясінням. вони то, що цього не очікували, ми там ще порядочно їх вбили. У небі над всією північно-західною частиною Чорного моря постійно перебували наші безпілотники. Ударні, байрактари та спостережні різних типів. Вони безпристрасно фіксували всі деталі цієї епічної морської, повітряної і водночас наземної битви. За безпілотниками постійно полювала ворожа ППО. Ось тут видно, що найменше три пуски ракет з російського корабля. Під час операції штурму зміїного всі вертольоти на диво повернулися на бази неушкодженими. Можна сказати, що нам пощастило, але я казав, що одна знайома має людина, що щастить найсильніше. Ми готувалися до цього, і, на щастя, вся вісімка, вона повернулася назад, виконала завдання. Але втратила один it, катер, і загалом 15 бійців. Зокрема, і заступник командувача ВМС з авіації, полковник... Ігор Бедзай, герой України посмертно. Його морський вертоліт Мі-14 з екіпажем був збитий ворожим винищувачем Су-30. Але сталося це не біля самого острову, а на березі Одещини у гирлі Дунаю. Ось відео цієї атаки. Від двох черг з автоматичної пушки літака противника вертоліт тоді ухилився. Але потім ворожа ракета таки влучила у наш Мі-14. 8 травня Байрактари знищили десантний катер Серна і занітно ракетний комплекс Стор, два десантно-штурмові катери типу Раптор, а також серйозно пошкодили ще один. Тоді ж, 8 травня, камера безпілотника зафіксувала, як вночі на острів приземлився ворожий бойовий вертоліт Мі 8. Не вимикаючи двигун, він без сандж... I,